Ora beva brin, bevaro u او برنامه رو سر جاده بی بابا بارد چن خوشه و هم همیده من خوشگیم بورا ایر بوم سابقاتی دشار خیصه باریه بورا بیلیره نیر برک آوش دیب خوین با کورت به رولای بکمان بای بای, بای.